Här sitter jag alldeles ensam i Zoom och det är ju ganska tråkigt så jag tänkte att jag ska ta och gå in med mobilen också. Eller nej, det är ju inte så att jag ska gå in med mobilen för att roa mig. Så ensam är jag inte. Men det finns ganska många tillfällen när det kan vara väldigt praktiskt att kunna gå in i Zoom med mobilen. Jag ska ta och ge några exempel. Det jag ofta brukar säga är att det här är ett väldigt praktiskt sätt för att själv kunna träna på saker och ting. Om jag känner mig osäker på hur det ser ut när jag visar en powerpoint så kan jag gå in i mobilen och se hur det ser ut för deltagarna. Eller om jag känner mig osäker på det där med breakout rooms så kan jag gå in med både mobilen och surfplattan så att jag plötsligt har tre åsa som jag kan träna på att dela in i breakout rooms. Och jag är ju så tålmodig så jag kan träna hur länge som helst då. En annan bra grej är att jag ju då kan använda mobilens kamera. Jag kan använda den som dokumentkamera och jag kan också använda den som en kamera för att liksom gå runt och göra reportage och visa saker i rummet med mobilens kamera. Det kan vara så att jag har behov av att kunna visa mina studenter hur en viss app ser ut eller fungerar. Det kan vara så att jag helt enkelt bara är på språng och behöver kunna in i ett Zoom-möte Bums på om mangen, precis där jag är. Ibland kan det också vara så att jag behöver klona mig. Det är egentligen ingenting vi rekommenderar. Men vi får ibland frågan om det inte är möjligt att vara med i två möten samtidigt. Jo, det går om jag är det på två enheter samtidigt. Och hur gör man då? Ja, Allra enklast är det ju ifall jag faktiskt har länken i min mobil. Då är det bara att trycka på länken så öppnar Zoom och puff så är jag inne i det mötet. Om jag inte har länken i mobilen och själv är värd i mötet så kan jag skicka den till mig. Om jag klickar här nere i Jämte participants och klickar på invite och väljer att jag vill bjuda in via e-mail. Då får jag upp min e-post och så kan jag skicka länken till en e-postadress som jag kan läsa i mobilen. Men det går också att lösa genom att skriva in mötets id-nummer i mobilen. Och mötets id-nummer det hittar jag om jag går upp här och klickar på den lilla bocken, den som visar mötesinformation. Då hittar jag mötets namn och här hittar jag mötets id-nummer. Och i min mobiltelefon så tar jag och trycker på Zoom-appen. Och då vill jag gärna att det ska se ut så här. Jag ska inte vara inloggad i och med att det är mitt eget möte jag ska in i. Så jag trycker varken på sign up eller sign in utan jag trycker direkt på join meeting. Och i den här översta rutan ska jag skriva in ID-numret. I nästa ruta så kan jag skriva vad jag vill att min mobiltelefon ska heta när den kommer in i mötet. Och i det här fallet i och med att jag ska in i ett möte där jag själv faktiskt redan är så kan jag välja att jag inte vill slå på något ljud för att slippa att få rundgång. Och sen trycker jag på knappen join. Och jag tar och väljer att sätta på videon också. Och titta här! Nu har vi två stycken Åsa i detta somrummet. Vad kul vi ska ha tillsammans!